قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله قال إبراهيم أرشب يا قال إبراهيم فإن الله قال إبراهيم فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فأتي بها قال لبيتو oh. أحسن زك الله